Богдан Гавришко навчається та працює в Тернополі. Їде додому у Броди Львівської області. Каже, немає ні сертифіката про вакцинацію, ні ПЛР-тесту. «Це просто держава не подбала за людей, бо сказала, попередила по, якісь новини, по соціальних мережах, Фейсбук, Істаграм, дали рекламу і 90%, людей, 90 людей це сприйняло як жарт». Оксана Горбач розповідає, їде у справах до Хмельницького. Жінка показує сертифікат про вакцинацію. Внутрішній ковід-сертифікат і міжнародний. Мають бути якісь правила, але ми всі знаємо, як ми себе поводимо. Ми не носимо маску, ми собі дозволяємо там, не зберігати цю дистанцію, якщо вона необхідна. І тому я не думаю, що є якісь інші варіанти для того, щоб зупинити розповсюдження ковіду. У пасажирів автобусів, які їдуть за межі області, документи перевіряють поліцейські, представники Укртрансбезпеки, Муніципальної інспекції та поліції. Дільничний поліцейський Роман Дзеник розповідає, впродовж півтори години перевірили пасажирів чотирьох автобусів. Ситуація така, що переважно у громадян є ковід-сертифікати або ПЛР-тести. Лише в однієї дівчинки, якій не було 18 років, Тобто вона не мала ні сертифікату, ні ПЛР-тесту, але постановою Кабінету Міністра затверджує, що до 18 років це не обов'язково». Пасажири, які не мають сертифіката про вакцинацію або ПЛР-тесту, каже Роман Дзенек, повинні пред'явити такі документи. «Довідки від лікаря про те, що, наприклад, їм заборонено робити ковід-вакцинацію, що вони хворіли, чи наявності інших хронічних хвороб». Руслан Франків їде до Львова. Сертифікат про вакцинацію має. Про запровадження нових правил приїзду каже: Закон України каже, що люди не можуть примусово вакцинуватися. Але це, скажімо, нелегально заставляє вакцинуватися всіх. Якщо не маєш тесту, ти не можеш поїхати. А людям треба жити, треба їхати. Треба... І це, це дуже погано. Водій автобуса «Заліщики Львів» Іван Федишин розповідає, через те, що більшість пасажирів не мають сертифікатів і тестів, автобус не заповнений. Не кожна людина має тест. Зараз є три пасажири до Львова, що мають тест. І все. І зараз пасажир прийде, як немає тесту, я його не візьму. А на пальне треба ну, гроші. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.